اهلا والله يا جايز السلام عليكم الله وبركاته لهم الفيديو راح يكون عن تقييم اليوتيوبرز موو. موو. موو. موو. موو. اه اوكي المهم آه. آه. الترتيبات اللي هو آه. اه هذا اسطور يعني آه. شقولوا على طول يعني مستحيل هذا حدا يوصله شقولوا والثاني أسطوري في ناس راح يوصلوه من هونا الثالث أه منيح يعني جيد جدا الرابع واقع من طيارة يعني من سوق الجمعة والهذا ليه هو آه طيب خلاص أوكي نبلش مع أه بعرف شو اسمه بس بعرف يعني شايفه هذا محتوى بيخزي ف... مو على الاخر يعني واقع طيار طياره بق... بديش اناقش هذا بخزي طيب نارين لا شايفه القصه صارت هذيك اليوم بس باله بس عشان هداك الفيديو اعطيكي <تصفيق> اه نورمال على طول <hesitation> أه... هاي نور ستارز نور ستارز محتواها منيح يعني والله أنا ما بحضرها بس يعني سامعة يعني منيح مش الإشي اللي, اللي بخزي زانخ متكبرة لا أي منيح بتنوع هادا مين هاد مين إنت ما بعرفوش ب... نحطه هون هذا شو اسمه بعرفش اسمائهم ولا واحد منهم بعرف شوي اوكي هذا بقيمه يعني هلا محتواه بخزي هو بخزي بس عشان هيك لحق قيمه لا طبعا عشان بخزي يعني واقع من الطيارة هو مش للدرجة حتى هيك منيح اين هدول؟ آه عرفتهم سامع إنه محتواهم شو بخزيه؟ شايف اللي هيو البخزيه فيش هلا ولا حد اسطوري ولا أصلاً أوكي أنا أصص وأصالة أنا أصص أنس وأصالة أنا, أنا أول فترة قعدت أحضرهم كتير يعني بعد الأغنية نزلوها هاي بدبي ما, ما عجبتني، فاني صار وقتها التكبر، محتواها مبطل حلو، فاني بس منيح منيح منيح عشان عجبني من أول، بالرب بالرب بقيموا شوكلولو على طول شوكلولو، هي أول واحد عنا شوكلولو شيشو كولولو شي كولولو اوكي بومبيستك شكله اعتزل الرياكشنات او اعتزل القناه مش عارف سمعت انه اعتزل فهو محتوى كتير حلو لساته حلو فبستاهل برضه الشكولولو يا جماعه ومين هذا يا جماعه انقلع هون يا جماعه اوكي هذا مين شايفه من قبل بس بعرف انه محتواه هيك اوكي هذا بنزل شورت اتوقع حلوين راح اقيمك أم. منيح منيح او منيح باري تيوب على طول شو كلولو باري تيوب شو كلوله جو حطاب جو حطاب بقيمه لا هو محتواه والله حلو. بس يعني ابن واحد هيك اه سريع هلا انا ما بحضره بس يعني محتواه حلو ما بزهق كثير ما ما بزهق اه حلو حلو محتوى حلو محتوى راح اقيمه اسطوري اول واحد اسطوري عنا بعدين هذا اللي اتوقع اني بعرفه اللي بيكون دايلر يمكن مو دايلر حتى مين هذا لا مش دايلر بس شكله مغني فرح أحطه في هادا هذا معلش إني ما ما, ما بحكي أسماءهم بس يعني ما بعرفهمش بعرف بعرفش ولا واحد منهم بعد أبو رب وباري تيوب وشو ستارز والشباب هدول نورمال الزفت ونارين ونص المهم هذا بعرف إنه بنسل شورتات. بنسل. بنزل شورتات بنزل شورتات حلوة، فمرات بيطلع لي على اليوتيوب، راح أقيمه منيح منيح، وهذا بقيمه خ وهيك بنكون خلصنا الفيديو أنا لليوم، يمكن أنزل أن كمان فيديو اليوم برضه، أنزل برضه فيديو تقييم، بس تقييم إشي تاني، أو- أو نفس الإشي بس يوتيوبر تانيين. بهيك نكون خلصنا الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك القناة وبس، بس السلامة.